ویلکم ایوری ون السلام علیکم اور آج آپ کو میں دکھاتا ہوں اسٹریٹ فوڈ میں پکوڑے یہ دیکھیں کیسے مسالہ مکس کیا گیا آپ کڑھائی میں ڈال رہے ہیں اس طرح سردی کے موسم میں پکوڑے لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو پکوڑے ہوتے بھی بڑے مزے کے ہیں دپیر کے ٹائم پہ یہاں ٹھیک ٹھاک رش پڑتا ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کڑھائی پوری بڑی بری ہوئی ہے तो अब ये पकने के करीब पहुंच गए हैं अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक करना शेयर करना कमेंट करना थैंक्स फॉर वॉचिंग